Doktor Miroslav Fulín pôsobí Slovenskom zväze ochrancov prírody a krajiny. Je hlavným koordinátorom šítania bociana bieleho na Slovensku a v tomto videu nám povie niečo o skúsenostiach s občianskou vedou a o ich ekovýchovnom programe Bocian, ktorý sa zaoberá monitorovaním bociana bieleho na Slovensku. Dobrý deň, ďakujem za slovo. Tak ekovýchovný program Bocian bol... Program, ktorý vznikol spontáne, vzniklo to niekedy pred 45 rokmi u mňa, keď som sa začal zaujímať o Bociana Bielého na Slovensku. Bol som ešte mladý, neumiestnil som sa podľa vzdelania v odbore, v ktorej som vyštudoval, ale pracoval som v geologickej oblasti, takže dalo mi to do prírodovedného poznania vedám nového, ale chcel som odstať verný ornitológii, ktorú som v detstve realizoval, tak som si zaomienil. Že sa budem venovať staršiemu druhu, ktorý je snáď ľuďom všetkým veľmi blízky, známy a ktorého poznajú a snáď, keď sa spýtam niekoho, máte v obci Bociana, budem vedieť, ok, povedať, či áno alebo nie. A takýmto spôsobom som začal od 76. roku ja osobne zbierať údaje o Bocianoch v okolí môjho bydliska, rodiska, až zimkla z toho soubor, databáza údajů, která začala mať svoje čáro a také také um, pre mě, že jsem zjistil, že nikdo to nerobí. Na Bociana Vieme, že Bocian, Bocian sa tu ščítava v každých cykloch v Európe a vojnou prerušené tie cykly spôsobili, že sa ščítavanie potom realizovalo opäť v roku 1974, potom 1984 a tu už som bol prizvaný pánom Štolmanom, ktorý realizoval toto ščítanie do spolupráce keďže videl, že mám veľkú zásobu údajov z východného Slovenska. A tak od roku 1984 som začal už potom systematicky zbierať údaje aj po celom Slovensku. A databáza narastla do takých rozmerov, že sa stala konkurencieschopná databázam v, v iných krajinách, pretože aj v Nemecku, Maďarsku a Polsku sa rozbehli tieto, tieto databázy, bociana bielého. Nielen, my to sme začali robiť každoročne, oni to robia len v ročných cykloch. Takže nás, u nás máme tú databázu už pravidelne, každoročne naplňanú a tak máme prehľad o populácii bociana u nás. To boli začiatky. No a v podstatnom bolo, že som ku v každom roku s ľuďmi, s ktorými som bol v kontakte, venoval čas a korešpondenčne sme sa kontaktovali, dotazovali sme sa na údaje. Nevšade som sa mohol dostať k hniezdu a tak pribúdala korešpondencia, ktorá pretrváva dodnes. Vtedy to bolo ešte pošto, dneska to už je elektronickej podobe a vyplynulo z toho, že sme začali si vzájomne aj tie výsledky, ktoré sme v roku získali, rozosielať, aby tí ľudia boli, mali aj spätnú reakciu, že to, do čoho prispeli, má svoj význam, opodstatnenie. Samozrejme, výsledky som si nenechával pre seba. Ten kolektív, ako sa rozrastal jednak na osobných kontaktoch, ale aj pracovných, narastol do takých rozmerov, že dnes korešpondujem tak zhruba asi s 300 až 400 občanmi na Slovensku, ktorých mnohých ani nepoznám a ktorí mi pravidelne posielajú tieto údaje, ale zistili sme v tom roku 1984, že je potrebné ísť aj ďalej. A tak na jednom stretnutí s nemeckými, švajčiarskými, polskými bocianármi na jednej konferencii v Hamburgu sme sa dohodli, že bude potrebné apelovať na verejnú mienku, pretože ten názor na výskyt bociana v obciach sa veľmi výrazne menil v jeho neprospech. A tak sme zaviedli akýsi ekovýchovný program bol to taký jednotný program v Polsku, Maďarsku a u nás, kde sme vydali také základné metodické brožurky, čo treba sledovať, ako treba sledovať ako sa zapojiť do tej odbornej činnosti sledovania bociana. U nás to pretrváva dodnes, v ostatných krajinách od toho pustili, vzniklené také nejaké kluby už, ale my tento program sme ožívali každé tri roky novým metodickým materiálom, a obraciali sme sa aj na inštitúcie, ako sú, je štátna ochrana prírody, ako je v e, múzea, ako boli rôzne vedecké pracoviska. A s nimi dodnes spolupracujeme. E, každému bol známy ten opis bociana, ako vyzerá bocian. Ľudia však nerozlišovali medzi bielým a čiernym bocianom, pretože obidva bociany sú bielo-čierne, majú aj čierno a aj farbu na sebe. Takže sme museli rýchle pre, aspoň pre tie základné skupiny ľudí, uviesť rozdiely a potom sme získali aj údaje o tom Bocianovi čiernom aj Bocianovi bielom. Bociana bieleho sme si už potom vybrali ako taký modelový didaktický druh. Dobre sa na ňom e, nejak aplikujú poznatky ekologické, čo sa týka starostlivosti o potomstvo, výstavu hniezda, e, potravnú bázu, správanie sa a migráciu. A e, to bol ako taký základný cieľ, aby z tohto programu si tí, ktorí sa nechcú venovať ďalej bocianovi, zobrali to ekologické a preniesli na iný živočíšny druh. Tak sa podarilo mnohým bývaným mojim spolupracovníkom prejsť buď na netopiere, na obojživelníky, na motýle alebo na iné skupiny hmyzu, kde aplikujú a využívajú tiež potom tieto didaktické poznatky z bociana aj v svojich skupinách. O sme mali... Údaje veľmi strohé, ale vieme už z histórie o tom, že bolo prvé ščítanie urobené v roku 1934 v celej Európe a teda máme s čím porovnávať, ako sa vyvíja populácia na našom území. Veľmi výrazne na ten pokles počtu párov hniezných na našom území vplývali zmeny, ktoré tu spôsobila socializácia územia, teda odvodňovanie, scelovanie pozemkov. A v dnešnej dobe na početnosť veľmi výrazne vplýva monokultúrne pestovanie plodín repka, kukurica, silničnica, soja, kde bociany nenachádzajú potravu, a tak sa stiahujú len do oblasti, kde tej potravy je vera, kde sú hraburše, koníky, kobylky, hady, jašterice. Keďže v tom 1984. roku tá populácia bola tak malá, spôsobená aj s hadzovaním hniezd z elektrických stĺpov, lebo bocian si v obciach začal stavať hniezda na elektrických stĺpoch, že sa boli nútení urobiť tomu zásadné kroky, a tak sme viacerí spolupracovníci z múzeí, ornitologovia zaviedli ten program na stavanie hniezd na samostatných betonových stĺpoch s podložkami, ktorých máme dneska na Slovensku veľký počet a snažíme sa vyriešiť ten problém kontaktu Bociana na elektrickom vedení s elektrickým vedením, aby nedošlo ku skratu a usmrteniu Bociana. A jednak, aby mohli prevádzkovi pracovníci realizovať údržbu týchto stĺpov, preto sú hniezda väčšinou na východnom Slovensku na samostatných stĺpoch, na strednom Slovensku je to trošku inak, sú to aj na stĺpoch elektrického vedenia, ale vyvýšené. A podarilo sa nám tak stabilizovať populáciu na ten počet 1300-1350 hniezd. Tohto roku možno bude o čosi vyšší počet, pretože nám priletelo aj viac bocianov na naše územie. Každoročne, keď vydáme súpis počtu hniezd, na našom území. Obráciame sa s týmto výsledkom aj na štátnu ochranu prírody, ktorá má správu nad chránenými živočíchmi. Teda nenechávame si to len pre seba ako výsledný nejaký potešujúci údaj, ale chceme, aby sa robili opatrenia pre ďalšie smerovanie ochrany tohto druhu na našom území, a tak štátna ochrana prírody z toho čerpa. My sme sa už od začiatku spojili s ornitologickou spoločnosťou, ktorá nám na svojej internetovej stránke urobila samostatnú stránku pre bociany, kde môžu ľudia prispievať a my tam posielame svoje materiály na osvetu a na takúto vzdelávaciu činnosť. Potom v rámci toho programu sme zaviedli hlavne pre mládež, aby mala možnosť sledovať bociany. Aj tu skutočnosť, že zaviedli sme kamery na hniezdách, neskôr sa z toho vytvorila samostatná sieť pod názvom KKSK a tam majú možnosť sledovať bociany nielen zdravé deti, ale handicapované, tie, ktoré nemôžu urobiť vychádzky, alebo tie deti, ktoré nemajú v obci hniezdo, môžu tak cez obrazovku sledovať situáciu na hoci, ktorom inom hniezde na Slovensku a tak sa podieľať na tamto, tomto ekovýchovnom programe u nás. Tento program už beží v tohto roku 20 krát, a výslednými aktivitami sú nielen tie pozorovania, ktoré nám zasielajú a môžeme ich dať do databázy centrálnej, ale robíme pre nich aj rôzne námety. Keď tu bola doba s imigrantami, tak sme trošku vymysleli taký program, že vlastne aj pociane je tu pre nás akýsi taký imigrant a čo všetko musel občan preto, aby sa mohol u nás usídliť. Podstúpiť. To sme dali aj takú ako podmienku, aby deti vytvorili takú žiadosť o dočasný pobyt bociana na násovú zemi, kde sa snažili zapojiť aj starostu, ktorý musí dať súhlas, vytvoriť fotku bociana ako legitimáciu. A také rôzne obmeny robíme a tieto postery potom boli súťažne hodnotené a oceňované. To je pre takú skupinu detí, ktorí už sú schopní samostatnejšie pracovať, pre tých menej samostatných. Každoročne sme poriadali doteraz výstavku detských prác, kde bola povinnosť nakresliť Bociana ako takého na formát A4. A každé 4 roky sme v Múzeu východoslovenskom poriadali celoslovenskú výstavu týchto výkresov. Dokonca sa nám ich zišlo toľko, že sme vytvorili slovenský rekord v počte zobrazení Bociana, teda zobrazení na jednu tému, živočícha na jednu tému, čo sme získali akoby certifikát, že to je najviac prác, 3690 prác sa zišlo. No a e, takým pre nás e, potešujúcim stavom je, že tie deti sme donútili aj, aby sa naučili v PowerPointe robiť prezentácie a vystúpiť na konferenciách. Takže sme poriadali pravidelne konferencie pre deti e, v jednotlivých centrách. Sme spojení s ekovýchovnými pracovníkmi v štátnej ochrany prírody. Nesnažíme sa držať si vlastnú databázu, nejakú korešpondečnú, pretože vieme, že raz pominieme, ale tu tá... Ekovycháva bude musieť bežať ďalej a tieto pracoviska tu budú stále. Takže cez týchto aktivistov kontaktujeme jednotlivé regióny, jednotlivých učiteľov na školách a práve vďaka ním sa nám darí namotivať tie deti, ktoré majú čosi naviac na to, aby sa zapojili a v tomto programe vystúpili. A na tých konferenciách tie deti prezentujú svoje pozorovania samostatné, jednak urobia si fotodokumentáciu a jednak musia vlastnými slovami opísať, čo v roku pozorovali. Pre tento rok bol ten program trošku prispôsobený situácii z koronaut, takže sme museli prejsť do tej elektronickej bázy a cez elektroniku sa snažíme aj udržať ten program v kontakte s školami, s envirocentrami na správach štátnych, štátnej ochrany prírody. Pri, pri našej činnosti Hodne chodíme medzi školákov, kde im vysvetujeme, kde im sa snažíme dať nejakú takú inšpiráciu, čo by mohli sledovať, okrem toho, ako prebieha hniezdenie, ako prebieha starostlivosť o hniezdo. Snažíme sa ukázať im aj počas kružkovania detaily toho bociana, aké má nohy, jazyk, oči, aby videli zblízka tohto živočícha a vedeli si vytvoriť svoj vlastný názor. A oni nám tieto údaje potom z hniezdenia píšu do hniezdných karát a posielajú, takže do niektorých miest na Slovensku nemusíme ani prichádzať. Prichádzajú nám odtiaľ hlásenia o počte hniezd. Mnohí sa dali aj tlesestou zberu poštových známok či rôznych suvenírov, kde je bocian ako nosný model. A robili sme aj výstavky takých tých trojrozmerných predmetov, kde všade sa nachádza bocian ako... Suvenír, treba povedať, že sovičky, slony a podžaby sú oveľa, oveľa častejšie ako bociany, pretože bocian, ako trojrozmerný predmet, suvenír, je veľmi krehký, dlhé nohy, dlhý krk, takže sa láme a málo ho nájdete na trhu v stánkoch. Takže detská si vyrábali vlastné z polystyrenu a tie sme potom prezentovali na výstavách. Využívame myšlenku pozorovania hniezda aj pre deti, ktoré chcú súťažiť v biologických olimpiádach na Slovensku, aby si sa uberali tým smerom a už vlastnou cestou získavali nejaké súbory dát. No a e, teraz cez pracovníčky Školy ochrany prírody vo Varíne beží tento program, takže je aj na ich stránke. A vydali sme k tomu metodický materiál jednak pre tých spravodajcov, kde môžu sa dozvedieť, e, keď sa pozrú na hniezdo, v akom štádiu vývoja hniezdenia, to na tom hniezde vyzerá, či tam sú už mláďatka, či sú vajíčka, aby ten obraz, ktorý on vidí zo zeme, mu hneď povedal, aký, aká situácia momentálne sa na hniezde nachádza. No a chodíme takisto robiť takéto akcie, ako je jarné vítanie Bocianov. Máme putovnú výstavu, ktorou prichádzame do škôl. Bola už asi na 60 miestach na Slovensku, vydelujú vyše asi 60 tisíc ľudí. Tú výstavu a je stále aktuálna, už je trikrát prerobená, takže ten kolektív našich najbližších aktivistov sa snaží, snažíme ich tak udržať v aktivitách a takým spôsobom zapájať aj deti do pomoci pri výrobe umelých hniezd, pri prezentáciách, tu pri pozorovaní jeza a získavame potom od nich údaje o príletoch bocianov. Návod ako znamená je veľmi jednoduchý, tie údaje zbierame len tie základné, nesnažíme sa, aby tam bolo veľa otázok, aby to, toho nášho respondenta neodradilo. Takže hlavné sú miesta, hniezdenia, prípadne fotografia, upresniť lokalizáciu a hlavne, aby tam bolo meno, aby sme sa mohli s tým dotyčným kontaktovať a prípadne ho za jeho aktivitu aj niekde pochváliť a svoje morálne a k oceniť. Čo sa týka úrovne spracovania územia, chýbajú nám regióny, kde nemáme ešte tak preniknutých svojich spolupracovníkov a tak tam musíme zachádzať aj so svojimi najbližšími. Je pravda, že Údaje, ktoré prichádzajú, nevždy sú o ohniezdení, ale nechávame sa prv do tohto našho databázového systému vyjadriť verejnosť, až potom nastúpia odborní pracovníci z týchto regiónov, ktorých požiadam, aby situáciu preverili, overili, či je možná, možné to hlásenie správne alebo nie. A takto potom pre tú štátnu ochranu prírody vychádza sumár, ktorý podávame ako konečný a... Tým, že necháme prv vyjadriť sa respondenta, dávame mu priestor, aby sa cítil, že je za niečo zodpovedný a že je na ňo kladená istá dôvera. Potom sa síce pri upresňovaní s ním kontaktujeme a usmerňujeme, aby pochopil, že to, čo on videl, videl správne, ale nie celkom tak, ako to príroda ukazuje. Uh, sledujeme tak tým pádom prilety na hniezdo, sledujeme, aký je počet mláďat, sledujeme, aký je vývoj hniezdiacích párov a počet párov, ktoré na naše územie len doletia a sa tu zdržiavajú, ešte ne hniezďa, pretože sú pohľavne nedospelé. Snažíme sa od našich respondentov získať fotografie o hniezdach, aby aj týmto spôsobom sa uberali. A najnovšie pridávame aj možnosť, aby mohli sledovať, či ten dotyčný bocian má na nohe krúžok, a Aby sa snažili aj z tej fotografie odčítať číslo na kružku. A tým pádom sa my dozvedame, či ten bocian je ten istý na tom hniezde, čo bol aj minulého roku, koľko rokov sa dožíva, vieme, kde bol kružkovaný a kde zánezdil, prípadne na tej trase migračnej do Afriky. Ho môže nikto odčítať, či v Izraeli, či v Jeruzaleme, alebo niekde ďalej. A my sa dozvedáme, kam letia na zimovanie do ktorej Africkej republiky. V tej databáze je takisto návod, čo sa dá sledovať a hlavne je tam na tej stránke Bociany aj veľa Údajov, ktoré si môžu ľudia nájsť. Motivovali sme ich aj v tom, aby si zobrali prípadne patronát nad hniezdom. Sú ľudia, ktorí chcú iba finančne prispieť, pretože bocian je pre nich srdcovka a tak nám môžu poslať nejakú finančnú častku na, na stránke adresa a my to potom využijeme pri prekladaní hniezd alebo pri nejakých údržbách hniezd, ktoré sú už dneska potrebné. Tá analýza výsledkov v posledných rokoch sa týka hlavne počtu párov, ktoré hniezdia na našom území, alebo sa vyskytli na hniezdach. A hovorí o tom, aká je situácia, aký je trend vo vývoji populácie. Zdá sa, že tohto roku bude pomerne dobrá situácia, máme vysoké počty mláďat na hniezdách, aj preto, že prileteli nám bociany očosi neskôr a tie vykyvy počasia, ktoré vždy boli katastrofické pre liahnúce sa mláďata, vlastne prekonali tým, že sa spozdilo vyliahnutie mláďat. Tá štatistika potom na stránke hovorí o tom, na, kde sú hniezda postavené, v ktorých obciach je najviac hniezd, prípadne, ktoré hniezda zanikli, to všetko sa dá nájsť, a vyčítať, ale my to potom rozoberáme samostatne aj v tom koncoročnom informačnom spravodaji. Takže e, používame skratky medzinárodné, tak aby to mohli sme prezentovať aj svojim zahraničným kolegom. A e, čo dodať naviac, je stále čo u bociana pozorovať, stále čo hľadať a prichádzajú vždy noví ľudia, ktorí potrebujú sa nejak možno vyžiť a preto im ponúkame tento program aj do budúcna. Nedá sa skončiť z na deň takýto program, pretože ste sa dostali do štádia, kedy už vás ženú tí, ktorých ste oslovili, aby ste pokračovali a boli pre nich stále takým nejakým oporným bodom pri ich pozorovaní. Takže to je asi tak všetko z mojej stránky o tomto programe, ktorý je stále v verejnosti prístupný a môžu sa zapojiť cez médiá, internetové dobrovoľne, kto má o tento program záujem. Tak neviem, či som splnil vašu predstavu. Ďakujeme veľmi pekne za zaujímavú a putavú prezentáciu, kde odňalo dosť veľa informácií a možno, že len nejak pár otázočiek, čo by sme mali, že by ste nám zodpovedali. Tak mňa by napríklad aj zaujímalo, kto spravuje tú databázu údajov. Ja sme sa dopočuli, tam si bežní občania vedia vkladať tie informácie a potom toto analyzuje. No, sústrediuje sa to všetko na tej stránke Bociany. Je to síce stránka Slovenskej orientologickej spoločnosti, ale takú tú administratívnu časť som prevzal, nakoľko nie je vhodné, aby tam do toho vstupoval hocikto. kto. Snažím sa udržať kontakt všade s tými miestnymi lokálnymi pozorovateľmi, aby sa do databázy dostávali správne údaje a... Nebolo, v minulosti nám to hodne poškodilo tú našu databázu ak tam to bolo nechané na absolútnej dobrovoľnosti, pretože niekto z roztopašnosti, niekto z takej tej nezišťnosti, niekto chce byť prvý, tak dá, hlásenie a potom sa tam začali schádzať údaje, ktoré neboli relevantné a tak sme potom museli zaviesť to, že som administrátorom. U mňa sa to sústrediuje a ja zase rozosielam spätne od, odozvy na jednotlivé informácie všetkým tým, ktorí prispievajú. A teda verejnosť má prístup potom k týmto informáciám aj štatistikám, čiže to je verejne otvorené. Áno, je to verejne prístupné. Kolegyne, máte ešte nejaké otázky? Ja by som sa možno chcela spýtať, že či z toho vyplýva z tých celých údajov nejaký trend? Či vieme povedať, že populácia bociana na Slovensku teraz je stabilná, či ich hniezdná úspešnosť je rovnaká, alebo zlepšuje sa, alebo zhoršuje sa? To je, to je práve ten podstatný význam celej tej databázy, tým, že sme to prevedli už na tú vedeckú úroveň. Aj, aj keď sú to detské pozorovania, alebo laické pozorovania, je to druh, ktorý má snať najlepšiu doteraz spracovanú trendovú populačnú krivku, na našom území určite, pretože... Toľko rokov sa jednemu druhu ešte nikto na Slovensku nevenoval. Možno niektoré tie dravce by mohli konkurovať. A tak vieme presne povedať, že populácia na Slovensku je pomerne stabilná. Teraz, zvlášť keď sme dali, dali tie náhradné podložky, zlepšila sa spolupráca s majiteľmi, z, s stanovišťami, napríklad distribučnými spoločnosťami energetickými, ktorí, s ktorými spolupracujeme až na také úrovni, že sa obracajú na nás s názormi, ako postupovať pri prekladkách hniezd. Takže stávame sa aj takí, ako nielen koordinátori, ale aj metodickí poradcovia, aj pre pracovníkov štátnej ochrany prírody, ktorí nemajú vždy na mieste zoológa, ornitológa, ale môže tam byť nejaký chrobačkára alebo iný paučkár, ktorý nemá k tak blízko. Takže vystupujeme aj ako metodickí poradcovia pre štátnu ochranu prírody potom. A Dôležité je tiež, že ten trend populácie je stabilný, pretože sme v strede Európy a situácia v prírode sa veľmi rýchlo vyvíja. My ležíme na rozhávaní dvoch populácií, východnej a západnej populácii, bociana bieleho. Hovorím východná, západná, pretože jedna časť tiahne cez Turecko, Dardaneli, Bospor, do Afriky, na východného okraj Afriky, a druhá časť bocianov, české, nemecké a západné bociany, tiahnú cez Gibraltar na pobrežie Slonoviny, na západnú časť Afriky. To vieme podľa tých krúžkov na nohách. A tak sa nám tu stretajú a doplňajú, pretože nad nami populácia Polska má niečo cez 50 tisíc hniezd, a tak všetky jedince, ktoré na našom území nezískajú partnera v čase e, začiatku hniezdenia, majú šancu získať Poľsku alebo Nemecku, Nemeckého partnera na zahniezdenie, tak tie, čo ešte cez naše územie neskôr, sa môžu zastaviť a doplniť našu populáciu. Takže my máme, máme stabilizovanú, môžem povedať momentálne, s miernym poklesom párov v rovinných oblastiach, to znamená Podunajsko, východoslovenská nížina, Košická kotlina, kde poľnospáľská agrokultúra, poviem to, hospodárenie v krajine je tak zle, že tam strácajú potravnú bázu a sú nutené ísť do severných oblastí, Slovenska, Svidník, Stropkov, Bardejov, Medzilaborce, kde sú lúky, kde sú pasienky, kde sa hospodári ne na veľkoplošných lánoch so, s kukuricou, slnečicou, sojou. Ďakujeme. Ja by som sa možno ešte spýtala na formálny ramec projektu. Či ste niekedy, alebo počas projektu narazili na nejaké problémy, alebo úskalia s partnermi, poprípade s participantmi, dobrovoľníkmi, Viete, uh, sú to také malichernosti, uh, ktoré uh, asi to patria k ľudskej povahe. Keď niekto zistí, že sa vám darí, tak by bol rád tiež na tú istú úroveň sa dostal veľmi rýchlym spôsobom, ale uh, my sme si to uchránili tým, že sme boli ako tým uh, súdržní a uh, presvedčili sme tých, ktorí chceli začať s bocianom po 10, po 15 rokov od našho začiatku, že nezačínajme znovu a nehľadajme znovu Ameriku, ale poďme stavať v spoločnej spolupráci na spoločných základoch, ktoré tu máme. A tak sa podarilo, že sme teraz aj partneri pre štátnu ochranu prírody, ktorá kedysi potrebovala vytvárať si miesta, gescie pre Bociana, a zistili, že koho iného dajú, ak nie mňa, pretože nie momentálne nikto na Slovensku, kto by sa Bocianovi venoval na takej úrovni. Takže sú to takéto veci, ktoré sme si obhájili a... Čo sa týka takých individuálnych od našich respondentov, tak človek to prijíma, každý sme nejaký. Niekto si myslí, že na tom zarábame tisíce, že máme na to projekty. Treba povedať, že ideme... Z sme začali z vlastných zdrojov a len výsledky, ktoré sme dosiahli, nás postavili do úrovne, že dnes, ak by sme oslovili partnerov nejaké a ukázali im, čo robíme, tak ty povedia, tak to stojí za to, my ti pomôžeme, my ti prispieme. A tak dostávame malé čiastky na... Cestovné, aby sme mohli chodiť za našimi žiakmi do škôl a do regiónov, aby sme mohli vycestovať. Dostali sme na výstavu, ktorú sme putovnú mohli urobiť a z ňou chodiť. A takéto drobné, drobné podpory existujú stále, či už v rámci environmentálneho fondu, či už v rámci organizácie Slovenska zväzu, ochrancov prírody, Slovenskej ornitologickej spoločnosti. Každý ak vidí, že má to, svoj, má to svoje opodstatnenie, tak je potom ochotný aj pomôcť. No a ešte by som to ukončila poslednou otázkou, ako dobrovoľníčka sa môžem registrovať potom na tej stránke bociany.sk? Áno, môžete, môžete tam v podstate prispieť svojim údajom, dostanete sa tak do mojej databázy spolupracovníkov a budem vás už viesť, s tým, že môžeme si posielať potom aj ďalšie informácie a podrobnosti. Ja som sa snažil, aby sme, aj kým sme ešte pracovali v kolektíve, kým som bol zamestnaný, nedal dôchodku, aby sme nevytvárali si vlastnú databázu adresátov, pretože raz sa pominieme a skončí to niekde iba na, v počítači, aby to bolo cez štátnu ochranu prírody ktorá tu bude dlhodobo, alebo cez múzeá. Takže to boli takí tí partneri hlavní, ktorí s nami spolupracovali a cez ich lektorov a uh, aktivistov sme boli v kontakte so školami a sme dodnes takto viazaní. Takže ten, kto sa mi prípadne individuálne hlási, tak sa ho snažím pripojiť potom k tej skupine ľudí, z ktorej oblasti pochádza a kde je aktívny aktivista, aby bol aj s ním v kontakte a bol mu bližšie ako ja, ktorý bývam v Sabinové. Ďakujem veľmi pekne.